ને મિત્રો મજામાં મિત્રો આપણે પાર્ટ ટુની અંદર એવું કંઈક જોવું છે કે હજુ પણ કંઈ છુપાયેલા ત્રિકોણ કેમ શોધવા અને મિત્રો આપણે જોતાવી ખબર પડવી જોઈએ અને ફટાફટ આપણે જવાબ આપી દઈશું અને આપણું ટાર્ગેટ છે કે કોઈપણ પરીક્ષામાં મેથ્સ અને રિઝનિંગની અંદર ઓછામાં ઓછા સમયની અંદર તમારો જવાબ મળવો જોઈએ तो अतर आप त्रिकोण के छुपाये मज़र कर रिया जुदा जुदा जुदाजुदी पेटर्न में पूछाई है पेटर्न में आप एक वार नजर कर ले तो ख्याल आई जाए मित्रों तुमने यबर जी के आ अपने उदाहरण करतु जो ली जम के तमने आ रीते चौरस की अंदर आई चोकड़ी अंदर पूछता हुए त्रिकोण तो मैं अगौना विडियो में मुकेलों से अँ ते किए कि आकृतिनीोण छुपाये तो मित्रों विडियो स्टॉप करो ट्राय करो गुड तो मित्रों अँ तब शको क्या एक बे त्रे चार बराबर आ चार तो देखा खाली आ एक लीटी है नो फरी हूँ अँ दौर छु आ एक लीटी ने खाली कल्पना में जोड़ो तो तक जो आए के ना बराबर यी आ एक लीटी ने कल्पना में जोड़ो तो तेटा बीजा देखाय जयरे ज्यादा अपनी पास आकृति हे तर आप कई देशू कि आठ त्रिकोण छुपायेला है इज इट ओके આનો અર્થ એવો થયો મિત્રો કે દાખલા તરીકે તમને ક્યારેય કોઈ આ રીતે પૂછે છે ધ્યાન આપજો તો હવે આપણને મજા એ છે કે હવે કાંઈ આપણે જોશું નહીં સીધે સીધું લખી લેશું કે ખબર છે કે આમાં આઠ છે આમાં આઠ છે આમાં આઠ છે એટલે આઠ તેરીને ચોવીસ તો આ જવાબ તમારો બિલકુલ સાચો છે કારણ કે આપણે ગણવા નહીં બેસીએ એક બે ત્રણ ચાર એવું કારણ કે આવી આકૃતિ એટલે આપણે ખબર પડી ગઈ છે કે એમાં આઠ જ છે હા કે ના પણ મિત્રો थोड़ी उतावर थी भूल न पड़ी जाए यी जवाब आपजो दाखिला तरीके अँ आते चोपड़ी है तो चलो आवाब केडियो स्टॉप करो ट्राय करो तो देट्स गुड पर मित्रों ते जो आने आठ और आने आठ एम कर सोल जवाब आपता हो तो एक भूल रहेली भूल रहेगी मित्रों के जयरे आ बोरस भेगा ऊंधो त्रिकोण आम अर्थ के हजार बे उमरवा पड़ से जवाब आठ इट ओके हम તમને આવી આકૃતિ પૂછે તો તમે માસ્ટર છો કારણ કે તમને ખબર જ છે કે આમાં આઠ આમાં આઠ આમાં આઠ બરાબર એટલે આઠ તેરીને ચોવીસ તો છે પણ આ એક આ બે એ જ રીતે ઊંધા ત્રણ અને ચાર એટલે કે ચોવીસ ને ચાર છે બિલકુલ જવાબ સાચો છે તો મિત્રો આ પેટર્ન પણ તમે જરા આના સમસ મૂકેલા છે પણ આપણે નવું નવું શું પૂછાય એ નજર કરતા જઈ અને પછી મૂળ ઉપર આવીએ મિત્રો આપણે ગઈકાલે જે ઉભી લીટી જોઈતી એમ દાખલા તરીકે કોઈ તમને આડી લીટી પૂછી હતી મતલબ કે ચાલો આનો જવાબ કેટલો આવે ગુડ મિત્રો સાવ સિમ્પલ તમારે આ લાઈન જોઈ લેવાની એક લાઈન છે બીજી છે ત્રીજી છે ચોથી છે અને પાંચમી બસ એનો જવાબ ઇજ ઇટ ઓકે કારણ કે તમે લોકો જાણો જ છો કે અહીંયા ત્રિકોણ બીજા તો કોઈ નથી પણ આ એક છે पची तो क्या बे तो क्या त्री पी तो क्या चार है पी तो क्या पांच है राइट तो आज पांचें पांच है यी मतलब आटली लाइन हम तुम कोई पूछे कि आम के तो तब तरत कही देशों एक बे त्रे चार तो बिल्कुल जवाब तरह साचो है अने ये कि आना आगली रीत थी कि जे आम उभाटाता हे तो शू करें आगला पेला क्या मित्रों पूछे મિત્રો હવે અમુક વસ્તુમાં છે ને જો આની પેટર્ન તમે જોઈ લેજો કે અંદર એક ત્રિકોણ છે પછી બાર ત્રિકોણ છે પછી એના પછી બાર ત્રિકોણ એટલે આવી જ પેટર્ન હોય ને મિત્રો તો હવે છે ને આપણે ગણવાનો ને એવો હવે ટાઈમ નથી બગાડો એટલે સ્પીડ જ કરશું હવે મિત્રો તમને ખબર છે કે આવી આમ આડી લાઈન કેટલી છે બરાબર ગણવાની બરાબર તો ગણી લઈ ચાલો તો આ એક છે બરાબર પછી આ બે છે પછી તો કે આ ત્રણ છે પછી તો કે ચાર છે બરાબર ચાર છે બસ એટલું જોઈ લે આ એક આ બે तर चार बस आम ओ आ रीतेरिजिनल बराबर आट ली थी हम शू कर दरक जो गणी लगे चार ने गुणवा बराबर समझ चार गुणवा त्रन बाद बस पती गार्स चौके चोके सोल सोड़ो तरह तरह ओके तो आ एक याद रखो आम तेटर्न नवी आज केवे जो जैसे गई काले मैं विडियो बना तदा क्या मेरे कारण के हूँ तुम्हारे कहीं कें नवु नव शोधी ने आप आनी एक प्रयास करूँ छूँ तो सीम्पल तेरे शू कर जो तक समझाइए न एक त्रिकोण ए बार त्रिकोण पे बार त्रिकोण बीजी कोई रेखाओं नहीं जो समझो बीजू कड़ी लीटिक आम एवं नहीं तर तक खबर पड़ जावे कि आज जैसे पेटर्न हो तरह शू कर लीटी गणवा चार वे गुणवाण बात करने गमे एट होके तो दाखला तरीके आप काढ़ी नाखी તો હવે તમારે ગણવાની છે કઈ તો કે ભાઈ આડી લીટી ગણવાની છે તો આડી લીટી કેટલી છે તો કઈ નથી જો આ એક છે બે છે અને ત્રણ છે તો તમારે કેટલા વડે ગણવાના છે તો ચાર વડે પછી બાદ કેટલા કરવાના છે તે ત્રણ તો ત્રણ ચોક બાર બારમાંથી ત્રણ જાય યસ તો જવાબ શું આવશે નવ તો આ બરોબર યાદ રાખી લેજો થોડુંક હજી જો એમાં નવું જોવું હોય તો પણ જોઈ લઈ હવે જોવો દાખલા તરીકે આકૃતિ છે તમારે તો એ જોઈએ આ કેટલી છે તો કે ભાઈ બે છે તો 2 ગુણ્યા કેટલા કરવાના ચાર એમાંથી કેટલા તમને ખબર પડી જશે પણ એ લોકો કઈક વધારે પૂછે તો આપણે જેટલું નોલેજ છે એનો ઉપયોગ કરતા કરતા ઝડપથી જવાબ દેવો છે જોઈ લઈએ મિત્રો એને શું કર્યું કે આપણે જે પેલી આકૃતિ હતી બરાબર આ હતી એમાં એક વધારાની જો એ આ आ, ने, आ के कहीं वो नहीं आम मानो जवाबी आकृति में आटे छ नवा त्रिकोण डेवलप थी आ लाइन ने लीधे हज आ सीवाय ना कहींमें दाखला तरीके आम कर आम आम होत ने तो एक त्रिकोण था आग था कहीं दिखात नहीं तो यह मित्रों रही छे। तो आभी मोज छे। कोई दाखला कहीं गबराज इके okay? हजू एक उदाहरण जी ल हाँ मित्रों हमारी पास आकृति है तो हमारे शु विचार धारो के, के आ लाइन छे नहीं जुवे आप सीखाता है Okay. छर तो बिलकुल जवाब सा तो मित्रों आ रीते तब प्रेक्टिस् करो तो बाधो नहीं तो हम अपने मूल समझ यस जे छे ए। तो आवी अंदर छे। अपने, अपने, अपने जोई लेकिन के मित्रों जो ते व्यवस्थित गणवा जाओ ने तो मस्त अपने चेकिंग एक वही लगे खाली ए कल्पना करो कि आवा त्रिकोण के तो जो आ एक है पे आंधो एवडो बराबर बर एक बे त्र चार पांच छत आठ ने नौ इज ओके हम से मोटा विचारो मटा कह आवड़ा राइट तो एवड़ा त्रिकोण के चे? तो जुओ आ एक राइट पी नीचे आ जाओ ए ने आ बे पी अचे यहाँ ए आ त्रोके तो आवा त्रे एनाटा एनाटा तो आज राइट तो य के एक, तो नौ तर बार जवाब आर पित्रो આવું ગણવા ન બેસવું હોય તો એના માટે એક શોર્ટકટ છે અને હું તો કહું છું કે ચાલો શોર્ટકટ મારે તમને શીખડાયું નથી ચાલો શીખડાવી લો પછી હું તમને એક એનાથી શોર્ટકટ કાપીશ મિત્રો તમારે પહેલો પ્રશ્ન એવો પૂછવો કે આપેલ જે આકૃતિ છે એ સમિત છે સમિત સમિત એટલે સરખી જામ સિમેટ્રિક જેને કહેવાય तो जो सीमेंट एक त्रिकोण मित्रों काोण तेम के चार बराबर ए रीते पांच हो सात हो गण बहुत तो आज बना तो आवा त्रिकोण हो सके तो क्या एक हो चार सात हो तो इन नफ है पांच सुधी कदा पूछा चार पूछे कई मत नहीं तो पेली वस्तु आट्ला त्रिकोण होके बार क्या? क्या तो क्या नीचे जमी अट्ला है तो क्या त्रेटा तो क्या चार पांच सके तो अँ थम जाम मतलब कि एक उमर जवाब के त्र फरी आम आ त्र त्रमरो छो, छो आ उम्रो के चार दस आ समझे मित्रों तो दस पांच पंदर पंदर छीस अठाव आटल क्लियर से तो आ रीत तो समझ आ रीते तो समझाई ग्रे गाड़ी हलाववा है गाड़ी ने क्या सुधी ले जाम के आता हस मतलब कि गाड़ी अँ सुधी जासे पी पी वो पाची वर्से एक एक मिनट ठेकवनी जेव एट आती आठ ठेकी पी आम जा पी आम आम जासे योर फरी थी तरी गाड़ी अँ थी सीधी जाए कारण त्री जाए तो अँ सुधी सीधी जाए पी अँ थी पाची वर्से अँ पेलूँ ले पीछे ठेकतूँ ठेकतु जा बधाई सरवाड़ो बस जवाब फरी तू करो पेली वार गाड़ी आम जासे एट शू एक वत्ता त्रो वत्ता छी तो आता त्री जवाब तो एक तरह चार चार वालों पेकता जाओ है एक कहीं हो तो लेके समझा चार उदाहरण जो लै मित्रो अपनी गाड़ी क्या सुधी लाइ जवा चार अले जो एक आ एक चेक करोधी लगा सुधी जासू खबर तो अँ सुधी जासू पची तो ठेकसू कई पे तो नजीकू ली ठेकी आशू पी आम आगे जो एक तरह चार चार ने छ दस दस ने दस वीस वीस ने पंदर पत्र पिस्तालीस पिस्तालीस ने तर अड़तालीस मतलब के आवाच नीचे देखाता हो बल है एड करवाग तो यहाँ पांच जो देखाता हो तो जो जवाब है ये अड़तालीस अने मित्रों तुम थोड़क गोखी सकता होता तो समझाज गोखू हो तो छत सुधी आता है, है बस छी हो तो तेली क्रम आमित हो तो सीधे सीधे जवाब जो कही सको सीम्पल तेरे आज त्रिकोण है जो एक बी त्र चार बस चार हो जवाब शो आई जाए सत्याविश बाखला तरीके त्राण होत तो जवाब शो हो बे जैपा होने तो शो हो पांच चेकिंग होमवर्क आ होमवर्क साचो पड़े मैं कई रीतने खबर पड़ से तभी लोग मित्रों मजा आई तो आ तो के नव नवरा रोजे रोज आपने करता हम अपना कोईपण परीक्षा टार्गेट चे। मित्रों, तमारे है मित्रों एनडीसी तरीके जरूर थी लाइक करो कॉमेंट करो त्रो ने शेर कर दियो हाँ अपना अधोअ लोग सब्सक्राइब कराया विनाया करे कारण हूँ तो सब्सक्राइब बहुत बो बोलते नहीं तो ये कहीं है तब लोग कर सौ इज इट ओके तो मित्रों आनंद करिए बधा ने जोड़ता रहिए भजाना विषय से चे। रमत हैमत करता करता अपने अपना टार्गेट सुधी पहुंचे विष्यू ऑल द बेस्ट हाँ हम तो हूँ लाइव आने जरूर थी आज ऑल ध बेस्ट कॉमेंट्स राह साथ आज